A egész lakóságának 2600 embernek a melkasáról készítettek röntgenfölvételt két nap alatt. Az adatok ellenőrzése után a melkas méreteit állapítják meg. Új találmány tette lehetővé a munkát, amely a felvételeket normál finnre készít. A filmfelvételeket az országos közegészségügyi intézetben egyenként gondosan kiválogatják, hogy megállapíthassák kik szorulnak gyógykezelésre.